Most voltam a kétbetűs drogéria üzletben, és hát elég megdöbbentő dolgot láttam, de eszembe jutott egy régi családi sztori. Körülbelül 10 éve én elég önfejlesztő típus voltam, és pont ugyanebben a kétbetűs drogéria boltban voltunk fiammal, aki akkor olyan 10 éves volt, most 20 éve, 21 lesz. 22, bocsánat. És hát, ahogy egy ilyen 10-12 éves gyerek szokotta, az apja mellett lenne egy drogéri bolban, hát elég kedvű volt. És én, mint aki a nagy célállító voltam, mondtam neki, hogy figyelj, hát mennyire nézelődj valamit, ami tetszik. És azt mondta, hogy köszönjük szép önnöm most picit fölment bennem a pumpa, mivel szerettem volna, hogyha nagyon lelkes és nagyon céltudatos lenne, és egy komplet kis előadást tartottam neki arról, hogy milyen fontos az, hogy lelkesedjünk a céljainkért, és az visz előre az életbe minket, stb. stb. stb. Visszagondolva, hát már nem gondolom, hogy olyan komoly kellett volna legyen ez az előadás, és akkor egy kiskamasz unott, egykedvű, de hát igen, lealázó módján egy dolgot kérdezett, hogy most akkor lelkesedjök egy rúzsért. És hát úgy, na, szóval eléggé megölt benne minden, de úgy gondolom, hogy azért nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik nagyon-nagyon sokszor rúzsokért lelkesedünk. Ez az egyik. Ami megdöntbendő dolgot láttam, most, hogy gyakorlatilag ami korábban egy kis helyen elfért, az most iszonyú hosszú sorban, gyakorlatilag, gyakorlatilag egy teljes gondolát elfoglalt, azok a felnőtt pelenkák. És egyrészt ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog, hogyha valakinek inkontinenciája van, akkor már nem kell vattárdugdosni az alfelébe, a bugyába, hanem nagyon sokféle Mindenféle típusra és alkalomra való betételt pelenkát tud magának választani. Másrészt, ami talán azoknak szól, akik esetleg a jövőben kell majd ilyen eszközt hordaniuk, ilyen segédeszközt, hogy nem biztos, hogy erre szükség lesz. És visszatérnék most ide a célokhoz. Ugyebár kérdésen mi a cél, hogy most rúzsokért uh, lelkesedjünk, vagy azért lelkesedjünk, hogy a későbbiekben ne kerüljünk ilyen állapotban, ne kelljen ilyen állapotba kerüljünk. Van, akinél ez elkerülhetetlen, van, akinél ez egy szörnyű állapot, elismerem, de a többség nem úgy, többségnél nem így van. A többségnél uh, ez egy, és nagyon csúnyán fogalmazva, ez egy választható dolog. Annyiban választható, hogy ha most az a célunk, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, akkor tudunk olyan dolgot tenni, hogy később nem leszünk ilyen helyzetbe. De ez rohadtul nem szexi. Nem szexi egy olyan cél, hogy én nem akarok 20 év múlva, vagy 10 év múlva pelenkát hordani, nem akarok 5 év múlva e, foltos betéttel hazamenni e, a napi munkából. De sajnos vannak ilyen nem szexi célok, a célok, valódi céloknak a nagy része ilyen nem szexi, amikért most kell tegyünk azért, hogy később ez, ez jól tudjon működni. Ugyebár szokták mondani, hogy a magyar az nem öngondoskodó nép, szeretünk a mának élni, stb. stb. De úgy gondolom, hogy ez azért megváltoztatható. Szóval visszatérve, mit tudunk tenni azért, hogy későbbiekben ne jussunk ilyen állapotba, vagy hogyha ilyen állapotban vagyunk, vagy érezzük, hogy lassan ilyen állapotba kerülünk, akkor mit tudunk tenni azért, hogy az állapotunk javuljon? Ami most már elérhető, vannak speciális kezelések, vannak speciális tréningek, ide sorolható az Intim Torna, ide sorolható... Kisebb mértékben bizonyos lézeres kezelések, ide sorolhatók műtétek, hogyha annyira meglazultak, annyira szétsúztak, annyira sérültek korábban a kis medencei szervek. De ami igazából műtét nélkül az ember saját erőforrásait azért eléggé igénybe vevő módon, de kitartással, odafigyeléssel tök jól tud működni, a legtöbb esetben természetesen, az egy speciális, személyre szabott eh, rehabilitációs tréning program. Eh, azért személyre szabott és azért speciális, mert előtte mindenképpen szükség van, én úgy gondolom, eh, jó, sok esetben nem szükséges, de úgy gondolom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy gondolja, gondolja, hogy... Eh, hogy az ő esete nem egy kaptafa, nem egy, nem egy konfekció dolog, az, hogy előtte egy olyan orvosi vizsgálat történjen, aminél megnézik az izmok mozgását, esetleges sérüléseket, megnyúlásokat, kiderül, hogy mennyire aktívak, mennyire jók az az izommozgásai, reflexei, és ezek alapján ez a program, ez neki személyre van szabva, egyéb dolgokat is megnéznek, étkezésről, szokásokról, egyéb betegségekkel kapcsolatban. Úgyhogy, amit tudok javasolni, hogy aki úgy gondolja, hogy nem akar ilyen állapotba kerülni a későbbiekben, vagy úgy gondolja, hogy veszélyeztetett, vagy már panaszai vannak, azokat szeretettel látjuk Budapesti Központunkban. Ez nem egy szexi cél, de ahhoz, hogy szexi céljaink legyenek a későbbiekben, és ne a pelenkák válogatása esetleg, ahhoz erre szerintem szükség van. szeretettel várjuk.